Oktyabrın 16-də şəhid ailələri Milli Məclisin önündə şəhidlərə veriləcək qampullarının tələb olunması məqsədi ilə aksiya keçirmişdilər. Onlar bir neçə deputatın yanında qəbul doğsalar da, hələ ki, bu problem həll olunmadan qalır. Bu gün yenidən 70-ə yaxın şəhid ailəsi Milli Məclisin önündə toplaşaraq şəhidlərə veriləcək qampullarını tələb ediblər. Onların suallarını cavablandırmaq üçün hadisə yerinə deputat Hadir Əcəbli gəlib. De çalışmı. Çalışmı çalışmı çalışmı. Çalışmı. Çalışmı. sözümüzü deyəcəyik. İllərlə siz bu problemdən məşğul oldunuz. Siz didirdiniz. Keçə illərdir gəlirdik, gedirdik. Yəni nə qədər bu problem nə qədər çətindir. Nə qədər Hamı danışır. Danışmaq ustalıqdır. Saçdır. Amma işi görməli lazımdır. Bunca çox maliyyə vəsaiti var, problem var. Möfteren prezidentimin Allah bağızı saklasın. Kula Amin. Birinci fermanı ne oldu? Birinci fermanı. Biz onu bilir, yalgıştıyoruz da. Şimdi kula Biz öyle yanan öyle oldu. Şimdi Birinci fermana emel elemek lazımdır. Kula kalsın. Sen koydum. Sen koydum bu işi bilirsen. İmkan. Derdin içinde ya. İmkan mı ya? Neyse gün biz bununla meşgulam. Dayanın güzel. Bak şimdi Bu fermanda ne yazılı? Yazılıb ki, ya. ya. ya o vaxta qədər almayanların qulağısı qulağısı qulağısı pərmandə məsəhit deyil qəbul siz bura gəlməmişdən o gün iclasda hamısı danışandan da qaba ben o işdə məşğul olmuşdur demək sığorta fondundan orada siyahı var kim güya alıb alıb nəzə olun bax qulağısın danışır diqqətlə orada elə olur. sığorta fondu O adamların vəsaitini götürdüm əmanət bandına, eşli sizdə bu əmanət evet, evet. bandı. İndi, kulaq asın, kimin adına eləyiniz <gülüyor> <Çuhu. lain Ziyi>. İndi <gülüyor> bunların hamısı mənim bu əzizlərim, iki gözüm, ən istəyirli, sizin qabağınızda hamısı quluq, hamısı sizin əsgərlərinizdir. <gülüyor> sizin intirdiyiyizdir, heç bir şey nəvəz eləmək olmaz. Nə qulanın, nə qulanın? İndi burada nədir kulaq asın? İndi bir var danışaq, iş görək. İndi hamımız danışın, babam mənə danışaq, elə danışaq ki, elə ki, məndən az bilir. Mən bu işin içində, mənim bazım var, sən qədər bir 10 nəfəri, 50 nəfəri qalmaq. İndi görün nədir problem. Bu günləri, bu almayanların, adı olmayanların, adı siyahıda ki, yazılıb ki, alım, almayıb, almayıbları ödəməklə yavaş yavaş maşqı olsunlar. Bununla nisə, bu da deyirsiniz, problem olan, İçimin adı yazdığı burada alıp ama faktiki diri almamış ha. Bunlar ha, gene yani. subut oldu ha. Lezzetli, al, al, burada yazıp alıp. Şimdi gene bu, bu subut oldu. Bu grup Hı. insanlar bizde Azerbaycan'da 2.800 nefer. Söyletimizin o kadar çoğu var maşallah. 2.800 nefer. Neftimiz var. Kara kızılımız var. Yani Hı. bunun içinde. Hı. Olar için hepsi nedir? Alıplar alıblar alıblar az alıblar indi bəs görürsüz bu nə puldur 5 manat sübutda pul indi hay indi də şu 5 manat amma o vaxtı 5 manat deyildi indi nə o vaxt 5 ırma idi 5 ırma da elə o vaxtda 5 idi gedəcəyəm ora hara desən